Tervetuloa teille kaikille Media- ja Itsemurha-seminaariin. Nimeni on Pia Solin. Olen johtavana asiantuntijana mielenterveysyksikössä THL. Ja me ollaan nyt yhdessä eri mediaalan järjestöjen kanssa suunnitelleet seminaari, jossa nyt pohditaan sitten itsemurhaa, sen uutisointia, median roolia tässä uutisoinnissa. Ja mikä sen parempi ajankohta kuin tämä kansainvälinen itsemurhien ehkäisypäivä, jota tänään vietetään. Me tänään tullaan kuulemaan tästä aiheesta erilaisia näkökulmia, muun muassa tutkimuksen, terveydenhuollon, kokemusasiantuntijan ja median näkökulmista. Eli hyvin monenlaista mielenkiintoista asiaa on tulossa. Ja tänään myöskin täytyy muistuttaa ihan erityisenä kohtana, niin esitellään media-alan järjestöjen, suunnittelema mediakortti, joka on tällainen muistiväline sitten helpottamaan siitä itsemurhasta uutisointia. Mutta hyvä, lähdetään liikkeelle ja annan ensimmäisen puheenvuoron tutkimusprofessori Timo Partoselle täältä meiltä THLstä. Ole hyvä Timo. Hyvää iltapäivää kaikille, eli vastuullinen uutisointi itsemurhista. Voidaan todeta tutkimusten perusteella että median toimintatavat ne vaikuttavat itsemurhiin ja se vaikutus voi olla kielteistä tai myönteistä ja median ha aiheuttama haittavaikutus se ilmenee etenkin kun uutisoidaan julkisuuden henkilöiden itsemurhan kuolemista siis yksittäisen henkilön joka on vielä julkisuuden henkilö niin hänen hänen itsemurhakuolemastaan tehdyt uutiset, mitä suuremman levikin ne saavat, sitä suurempi haitta niistä aiheutuu ihmisille. Ja se perustuu siihen, että se luo voimakkaan esimerkin, eräänlaisen malliesimerkin, miten itsemurha voi tehdä. Tästä aiheesta on julkaistu meta-analyysi. Tarkoittaa, että useampia tutkimuksia maailmalta on koottu yhteen. Kymmenen tutkimusta analysoitu ja tällainen tapausten uutisointi lisää yhden kuukauden aikana itsemurhakuolleisuutta. Näette tässä, miten eri puolilla maailmaa se vaikutus on hyvin samansuuntainen. Suurinta se on Euroopassa, sitten Pohjois-Amerikassa, Aasiassa, Australiassa. Täältä on kerätty siis nämä tutkimukset, joissa on analysoitu nimenomaan median vaikutusta itsemurhakuolleisuuteen. Jotta kuolleisuudessa nähdään yhden kuukauden sisällä näinkin suuria muutoksia, se osoittaa sen, että se vaikutus ei ole aivan vähäinen. Ja kaiken kaikkiaan median toiminnan tai toimintatapojen vaikutuksista itsemurhiin, miten paljon niitä tehdään uutisoinnin jälkeen, niin näitä, tällaisia julkaisuja maailmalta löytyy jo yli 150 tutkimusta. 20 niistä, joissa nyt oli kuitenkin suurempi aineisto ja paremmat menetelmät, on pystytty sitten analysoimaan meta-analyysin keinoin ja menetelmin. Ja siitä päätelmänä on se, että paras väestötason toimenpide median toimintatavoista johtuvien haittavaikutusten ehkäisemiseksi on noudattaa vastuullisen uutisoinnin suosituksia ja tällaisena suosituksena tästä on se, että nämä vastuullisen uutisoinnin suositukset tulisi aktiivisesti ottaa laajalti käyttöön. Tämä on tänä vuonna julkaistu meta analyysi Sitten tämä Itsemurhen ehkäisyohjelma vuoteen 2030 asti. Siinä on seitsemän osa-aluetta ja yksi niistä keskittyy mediaosaamisen lisäämiseen. Ja mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa juuri sitä, että median toimintatavoilla, median toiminnalla voidaan aiheuttaa haittaa, mutta voidaan aiheuttaa myös hyötyä. Siis vaikutus on joko kielteinen tai myönteinen itsemurhakuolemien osalta. Ja tämän takia nähdään tärkeäksi se, että yhteistyössä mediallaan ammattilaisten kanssa laaditaan suosituksia siitä, miten itsemurhasta yleisesti ottaen ja etenkin yksittäisestä itsemurhakuolemista olisi syytä kertoa suurelle yleisölle. Ja yksi toimenpideehdotus oli se, että suunnitellaan ja järjestetään yhteistyössä medialan ammattilaisten kanssa koulutus itsemurhasta uutisoimisen ja viestimisen sisällöistä. Ja tämä tilaisuus on nähtävä keskustelun avauksena tästä asiasta. Mua pidettiin esittämään terveydenhuollon näkökulma tähän media- ja itsemurha-teemaan. Ja, ja kutakuinkin tunnen sen kirjallisuuden, johon Timokin tuossa äsken, äsken viittasi, ja sitten lähdin miettimään sitä, että minkälaisia ne kysymykset on, joita media esittää terveydenhuoltoon, aika usein psykiatriaan. Et mä rupesin etsimään tästä kirjallisuutta, niin sitä ei löytynyt lainkaan. Ja niinpä mä päädyin siihen, että, että tota, muokkasin tämän otsikon tällaiseksi, kun, kun tässä näette, mitä toimittajat kysyvät psykiatrilta ja mitä psykiatri vastaa. Tuossa jo aloitin sanoa sitä, että päädyin sitten luokittelemaan niitä kysymyksiä, joita, joita media ää, tyypillisesti esittää, ja päädyin tällaiseen ää, luokitteluun, ja tämä luokittelu perustuu mun omaan kokemukseen, niin mä joitain kymmeniä vuosia tämän itsemurhan itsetuhoisuusaiheen parissa työskennellyt, ja, ja siinä yhteydessä paljon myös toimittajien kanssa yhteistyötä tehne. Tyypillisesti nämä kysymystyypit tai alueet, joilta kysymyksiä tehtään, on itsemurhien yleisyys ja trendi, sitten syyt, miksi ihmiset tekevät itsemurhan, itsemurhan menetelmät ja sitten itsetuhoisuuden tunnistamiseen ja hoitoon liittyvät kysymykset. Ja viimeisenä halusin laittaa tähän vaikeat kysymykset, koska koska miten vastata niihin vaikeisiin kysymyksiin, joita mä tässä viimeisellä dialla esityksessäni esittelen, onkin kimurantti juttu. Vaikeat kysymykset. Miksi psykiatrit ei hoida itsemurhavaarassa olevia potilaita riittävän hyvin. Tästä on usein kysymyksen esittäjällä lukuisia esimerkkejä. Yksittäisiin tapauksiin ei tietenkään koskaan voi ottaa kantaa, mutta yleensä tässä tullaan sitten hoidon edellytyksistä keskusteluun ja hoidon haluamisesta keskusteluun, jotta itse sen henkilön hoitaminen olisi, olisi mahdollista ja tuottaisi hyviä tuloksia, niin pääsääntöisesti henkilön itsensä on koettava avun tarvetta ei riitä, että ympäristö on, on, on huolissaan. Ja se, minkä itse olen kokenut vaikeaksi, on se, että miten kuvata sitä ambivalenssia, joka itsetuhoisella ihmisellä usein on hoitoon nähden, hän toisaalta haluaa, toisaalta on, on vaikeaa tarttua ja sitoutua hoitoon. Miten kuvata tätä ambivalenssia niin, että se, se tulisi kuitenkin ymmärrettäväksi, mutta, mutta että siinä ei tulisi tämä ö, oletettu itsetuhoinen henkilö syyllistetyksi. Usein tässä yhteydessä esiin tuleva kysymys on, on se, että minkä, minkä vuoksi itsemurhalla uhkaavaa ja jopa itsemurhaa yrittänyttä henkilöä ei saada pakkohoitoon joka on se tavanomainen esitetty käsite kysymyksessä, ja tässä tullaan siihen keskusteluun, että mitkä ovat tahdosta riippumattoman hoidon kriteerit mielenterveyslaissa ja, ja, ja siihen pohdintaan, mikä on jokaisen yksilön itsemääräämisoikeus ja sitten sen suhde tähän läheisten hätään, jotka, jotka näkevät tämän tämän tota, itsetuhoisuuden vaarallisuuden. Ja sitten se kaikkein vaikein kysymys, johon joskus törmää, on, on se, että toimittaja pyytää kommenttia sellaiseen tarinaan, ei tietenkään pyydä valistunut kun on yksittäiseen tapaukseen kommenttia, vaan pyytää kommenttia sellaiseen tarinaan, jossa toimittaja on haastatellut apua hakenee henkilön omaista, joka usein on vanhempi ja saanut hyvin selkeästi sellaisen kuvauksen, jonka mukaan vaikeastikaan itsemurhalla uhkaavaa ihmistä ei ole otettu todesta sitaateissa eikä siitä syystä ole, ole otettu sairaalahoitoon, vaan on esimerkiksi ä, annettu polikliininen aika ja sitten on tapahtunut jotain. Mitenkään tähän pitäisi vastata? Ehkä mä jätän tämän vastauksen paneelin vastattavaksi. Tässä se, mitä, mitä tähän yhteyteen halusin sanoa. Kiitos. Meillä on nyt julkisen sanan neuvostosta Eero Hyvönen paikalla ja hän esittelee meille mediakorttia. Ole hyvä, Eero. Kiitos Pia ja kiitos tehoajalle tämän tärkeän tilaisuuden järjestämisestä. Ja sanon ensin muutaman sanan vähän tästä taustasta, miksi me päädyttiin tekemään järjestöjen kanssa omalista, vaikka tuota aineistohan on hyvin saatavilla jo THL sivuilta ja, ja, ja kansainvälistäkin vielä runsaasti lisää. Tota, tässä, on, tässä on kuitenkin taustalla se, että meillä on niin journalistilla on, on omia, omia erityisiä kysymyksiä, joita pitää. Joillakin on muuten nyt mikki auki tuolla, tuolla tota, striimis, striimin katsojakunnassa olla tota, omia kysymyksiä, kun meidän tehtäväkenttä on pikkasen erilainen kuin viranomaisilla. Että, että, että kun se tiedonvälitys on kuitenkin ytimessä ja, ja, ja, ja, ja tota, vaikka viranomaisillakin nykyään on ihan eri tavalla niin tämä avoin tiedottaminen sisällytetty toimenkuva kuin ennen vanhaa, niin, niin, niin, niin siinä on kuitenkin vielä isoja eroja. Itsemurkista uutisointi on sellainen, että kyllä minun havaintojen mukaan muukaan 30 vuotta ollut alalla, niin niin, niin kyllä, siellä tuota, kyllä, aina kun tulee tämä tilanne, niin kyllä siellä ihmiset todella paljon harkitsevat sitä, mitä tehdään. Ja, ja tässä on ongelmia ehkä kahteen suuntaan. Että siellä voi lähteä niin tarkoittamatta ja huomaamatta ikään kuin jotain levityksen, joka on ollut ajatuksena. Tai sitten toisaalta olla niin epävarma siitä, että miten tämä homma pitäisi hoitaa, että jätetään kokonaan julkaisematta. Ja tämähän voi olla niin joidenkin mielestä hyväkin vaihtoehto, että ei uutisoida, mutta. mutta niin Tiedosaineen näkökulmasta se ei ole hyvä vaihtoehto. Että jätetään uutisoimatta sellainen asia, josta ihmisillä on syytä saada tietoa. Että vastuullinen vaikeneminen on aika poikkeuksellinen ajatus johdallismille. Ja, ja tuota, sen takia täytyy niin kuin antaa eväitä siihen harkintaan, milloin on syytä turvautua vastuulliseen vaikenemiseen, vai olisiko tästä kuitenkin hyvä kertoa ihmisille. Ja tätä balanssia me ollaan tässä käyty johdallistajärjestöjen kanssa. Tätä tasapainoa me ollaan haettu. Mutta haluan tässä yhteydessä kiittää, tässä on siis ollut mukana päätoimittajayhdistys, ja sitten aikakauslehtien päätoimittajat, paikallislehtien päätoimittajat, kaupunkilehtien päätoimittajat ja, ja sitten Journalistiliitto ja julkisen neuvosto. Mutta haluan myös kiittää erityisesti tätä THL-ryhmää siitä, että he ovat olleet hyvin aktiivisia tämän aikaansaamisessa ja, ja on käyty hyviä keskusteluja heidän kanssaan ja, ja tuota, saatu erittäin hyvä tietopaketti. Käydään tätä listaa lyhyesti tässä läpi, niin me lähdetään liikkeelle tästä harkinnasta, josta on nyt ollut puhetta jo, että, että onko itsemurhasta uutisointi tarpeen ja mitä siitä tarvitsee kertoa. Tässä on kuitenkin tämä tiedon intressi. Me tiedetään, että jotkut itsemurhista tapahtuu esimerkiksi julkisella paikalla ja silloin se, että me oltaisiin niin sanottu vastuullisesti hiljaa, voisi tarkoittaa sitä, että sosiaalinen media on täynnä huhuja ja väärää tietoa, johon ei saa mistään sitä oikeaa tietoa. Ja sitten tämä julkisuuden henkilön itsemurha-uutisointi. Tässä tässäkin kohtaa toi, että tämä koskee myös ulkomaan uutisia, tää tämä harkinnan tarve niin on, on tärkeää. Et siinähän tämä riski meidän saamien tietojen mukaan on erityisen suuri. Kolmannessa kohdassa pyritään ottamaan huomioon omasten tunteet tai lähimmuiden läheisten. Ja tämä on sillä tavalla niin laaja tehtäväkenttä että siinä on monenlaisia erilaisia tilanteita, mutta aika pitkälle pääsee ihan vaanastettomalla heidän asemaansa. Ja, ja mehän tiedetään, että itsemurha on asia, joka koskettaa jonkin, jonkin mutkan kautta suunnilleen kaikkia suomalaisia. Että ei tarvitse kovin monta silmukkaa ja kohtauspistettä olla, niin löytyy joku kokemus itsemurhasta tai itsemurhayrityksestä. Neljänneskuus meillä on tämä tekotavan tai tarkan tekopaikan mainitsemisen välttäminen, saattaa olla, että tässä kohtaa meillä tulee eniten eroavaisuutta sitten kanssa, mutta siinä on just tämä tiedon tarve, tiedon tarve välillä. Mutta siinäkin voi tosiaan miettiä, että kuinka pitkälle yksityiskohdissa mennään. Että jos, jos meillä on jokin juna-asema, joka saattaa olla, että se on osoittautunut ongelmalliseksi, siellä tehdään ehkä aika paljonkin itsemurhia, niin niin kyllähän tämän yhteiskunnallisen ongelman esiin on tärkeätä. Mutta sitten kuinka pitkälle yksityskohdassa mennään, niin se on sitten eri asia. Ja sama koskee sitten tässä sensaatiohakuisissa siis kuvissa, ja, ja, jotka koskevat sitten itsemurhan menetelmää ja paikkaa ja uhria. normaalisen tai dramatisointi on tarpeetonta. Ja sitten on erittäin tärkeää muistaa, että itsemurha ei ole tabu, että asiallinen uutisointi tosiaan vähentää väärien Tietojen oletusten leviämistä ja huhujen leviämistä. Ja siinä medialla on tärkeä tehtävä. Loppuun, loppuun sitten, sitten linkit tuonne THL-sivuille, josta löytyy tukipalveluita, joita voi jakaa eteenpäin niille ihmisille, jotka apua tarvitsevat. Siellä, siellä on päivittävää tietoa siitä. Tämä meidän, tämä meidän lista on ladattavissa ainakin sivulta jsn.fi. En ole nyt tarkistanut, kuinka moni muu, tuota, näistä osallisista on tätä jo sivulleen ladannut tai laitettu, laittanut jaettavaksi, mutta ainakin jsn.fi-sivulta tämä löytyy jo. Eero Hyvönen kertoi äsken äärettömän hyvin jo sitä meidän näkökulmaa, eli tässä varmaan toistuu osittain samoja asioita, mutta ajattelin kuitenkin tuoda Tuoda asiaa esiin siitä näkökulmasta, jolla se meille toimituksessa sitten joskus, joskus ajan kanssa, mutta hyvin usein yllätyksenä, niin kuin uutistyössä tapahtuu, tulee eteen. Ja niin kuin millainen se meidän harkintapolku siinä on ja millä tavalla me päädytään niihin kysymyksiin, joita me aiemmassa esityksessä kuultiin, että mitä toimittaja sitten kysyy. Mä vielä toistan tämän saman lähtökohdan jonka jo Eero äsken toi hyvin esiin. Meidän täytyy aina pitää kuitenkin meidän työssä mielessä, että mikä se meidän ensimmäinen tehtävä on. Ja se on se luotettavan tiedon välittäminen asioista sellaisena, kuin todellisuus tapahtuu. Eli, eli myös niiden sekä meitä tekijöitä että sitten uutisten yleisöä ahdistavien, vastenmielisten maailmassa tapahtuvien asioiden kertominen me, meidän meidän velvoisemme kuitenkin pitää huoli siitä, että se kuva, mikä maailmasta on yleisöllä, vastaa todellisuutta. Me ei voida muuttaa sitä kauniimmaksi tai poistaa siitä epäkohtia. Me voidaan käyttää harkintaa siinä, että, että millä tavalla me niistä kerrotaan. Tuossa vähän aiemmin kiinnitin huomiota sellaiseen verbiin, että jos toimittaja haluaa tehdä itsemurhista, mä väittäisin, että tuskin löytyy yhtään toimittajaa, joka haluaisi kirjoittaa yhtään uutista itsemurhista. Eli meidän kannalta se on, se on työtä, joka tulee eteen ja joka lähtee siitä meidän perustehtävästä. Meidän tehtävä on kertoa näitä asioita, halusimme tai emme. Ja tosiaan se sellainen, totta kai koko ajan jää paljon asioita kertomatta. Ja totta kai me mietitään koko ajan, että missä, mitkä on meidän uutiskriteerit, mikä on se uutiskynnys aina siinä tilanteessa, jossa monet eri uutiset kilpailee huomiosta, mutta että se on hyvin sidoksissa kuitenkin ihmisten huomioon tähän yhteiskuntaan siihen, mihin yleisön kiinnostus kohdistuu. Me voidaan muuttaa journalismia sellaiseksi, että me kerrottaisiin jostain ihan eri kriteeristä kuin mikä on se, mistä ihmiset syystä tai toisesta hakee sitä tietoa. Eri ihmiset on kiinnostunut eri asioista kyllä, mutta kyllä siinä tietynlainen joukkoäly koko ajan, tämän välillä joukkoälyttömyys toimii alla. Ja yllättävän samanlaisiksi ne huom niin yleisen huomio ja sillä perusteella, kun tätä työtä kauan on tehty uutistyötä niin, ja nykyään myös pystytään seuraamaan hyvin tarkkaan sitä, että miten niitä juttuja luetaan, niin kyllä meillä niin kuin aika varma käsityötaito siinä myös on, että minne se huomio kohdistuu. Ja silloin se, sellaisten asioiden kertomatta jättäminen voi olla vain poikkeus ja sen täytyy olla tosi harkittua. Kaiken pohjana, miksi tämä on niin tärkeää ja miksi me palataan tähän koko ajan, niin tuntuu, että tässä projektissa mukana olleet terveydenhuollon ammattilaiset saivat kuulla tästä ehkä vähän useamminkin kuin olisivat enää itse kaivanneet, että et, et, miksi se on meille niin vaikeaa jättää asioita tekemättä, niin siinä on kuitenkin koko ajan kysymys siitä, että säilyykö tässä yhteiskunnassa luottamus siihen, että ammattimediasta saa oikeaa tietoa, koska se on niin sit taas se meidän perimmäinen riski, että jos me jätetään tällaiset vaikeat asiat sit sille sosiaaliselle medialle tai mahdollisille pahantahtoisille tiedonlevittäjille, jota nykyaikana informaation vaikuttamisen aikana kuitenkin myös on. Se on fakta, että näin tapahtuu maailmassa. Ja silloin me hävitään se peli. Ja jos se luottamus menetetään, niin sen takaisin saaminen on juuri niin vaikeaa kuin luottamuksen takaisin saaminen aina on. Kaiken tämän sanottua niin poikkeuksia on ja kyllä itsemurhista uutisointi on yksi ehkä kaikkein vakiintunein tämmöinen harkinnan kohta ja pidättäytymisen kohta suomalaisessa mediassa. Et kun katsottiin näitä kansainvälisiä aineistoja aluksi silloin tämän projektin alussa, että millaisia ne oli, niin ne oli selkeästi kirjoitettu sellaiseen tilanteeseen, josta itsemurhista uutisoidaan paljon runsaammin, vapaammin ja yksityiskohtaisemmin kuin mitä meillä Suomessa on tehty. Et se oli ehkä yksi peruste sille, minkä takia tämä meidän mielestä piti kirjoittaa Suomessa su suomalaisista lähtökohdista. Kyllä nyt on jo arkipäivää, että, että verrattuna muihin uutisaiheisiin itsemurhissiin se käydään niin kuin enemmän toisinpäin, että onko syytä kertoa tämä. Ja sekin on sellainen tie, jota meidän täytyy varoilla, että me ei mennä liian pitkälle siinä. Se voi tuntua tämän, niin tämän nimenomaisen asian takia, tämän todella niin vakavan ja meitä kaikkia ahdistavan jäljittelyriskin takia niin kuin viisaalta, että jätetään vain koko ajan enemmän kertomatta. Mutta kun tämä sama asia ei koske vain itsemurhia, se koskee todella, todella monia muita asioita. Se koskee joukkomurhia, perhesurmia ja sitten ihan toisen tyyppisiä asioita yhteiskunnassa, joissa myös ajatellaan, että jos uutisoitaisiin niin, näin tai noin, niin sitten maailma pelastuisi. Me voidaan mennä keskusteluun niin kuin ilmastonmuutoksesta ajankohtaisesta koronatilanteesta. Monista asioista tavallaan, että jos se uutisointi rakennettaisiin alun perin palvelemaan vain sitä päämäärää, että siinä asiassa kävisi asia oikein, niin me joudutaan vähän sellaiselle loppumattomalle tielle, jossa yhtäkkiä me ollaankin toteuttamassa uutisoinnille ihan muuta tarkoitusta kuin mikä se meidän alkuperäinen tehtävä on. Välittää sitä tietoa todellisena sellaisena kuin maailma on. Tämä koskee myös näitä, että miten paljon eri sukupuolet, miten paljon eri vähemmistöt, ketkä edustettu edustettuina uutisissa, ja niin edellinen pohdintaa, jota meidän pitää tehdä. Meidän pitää varoa sitä, että me ei, ei levitetä näitä stereotypioita tai vaikkapa itsemurhissa niitä äsken mainittuja vääriä siitä, mutta me ei voida myöskään niin kuin, muuttaa sitä toisen näköiseksi, esimerkiksi sellaiseksi, että jos naiset esiintyisivät aina liike päättävissä asemissa, niin me annettaisiin väärä kuva siitä, millainen se on, vaikka olisi oikein, että naiset tulevat esille. Mä vaan haluan kuvata sitä, että meillä on paljon tällaisia pohdittavia asioita. Ei vaan se, kun ihmisenkin on kysymyksessä, vaan sellaisia niin tosi isoja yhteiskunnallisia kysymyksiä muitakin. Ja siksi meidän täytyy aina pitää kirkkaana mielessä se meidän alkuperäinen tehtävä. No, jos mennään siihen, että milloin itsemur itsemurhista on syytä kertoa. Niin ne on tällaisia aika konkreettisia asioita, joita tapaus kerrallaan sit käydään läpi. Tämä on oikeasti sellainen keskustelu, joka käydään siellä toimituksessa. Toimittaja kysyy, hei on varmaan itse itsemurrat, pitääkö sitä kertoa me vai eikö me Ja sitten me pohditaan, että onko tämä vaikuttanut muiden ihmisten elämään miten runsaasti. Eli syntyy lieviäkö se tieto joka tapauksessa ja jossakin. Ja onko niille ihmisillä, joiden elämään se on vaikuttanut, niin oikeus saada sitä oikeaa tietoa. Ja myös niinku se, ettei synny sellaista kokemusta, että se vaan niinku katosi jonnekin ja media ei taaskaan kerro asioista. Jos se itsemurhan tekijä on sitten valitettavasti merkittävä vaikuttaja, onhan sitten niin kuin politiikassa, liike-elämässä tai viihde-elämässä. Se viihdekulttuuri voi olla ihmisten elämässä paljon, paljon suurempi vaikuttaja, kuin nämä, joita me yhteiskunnassa ajatellaan päättäjinä. Jos sitä elämää on seurattu siihenkin asti, niin se ei vaan ikään kuin yhtäkkiä voi kadota se ihminen olemasta. Ja on aivan selvää, että se jotain kautta se tieto siinäkin tulee, ja ihmisille herää kysymyksiin, ja me joudutaan vastaan niihin kysymyksiin. Ja sit Silloin on juuri hyvä, että meillä on sitten mielessä, että okay, mikä tässä on se suurin riski, joka voi aiheuttaa pahoinvaikutuksia. ja onko meillä mahdollisuus jättää kertomatta sitten sit tekotavasta, miten paljon me pystytään jättämään. Me joudutaan aina punnitsemaan sitä todellista mediatodellisuutta, että jos se on jo se tietoliikkeellä, niin voidaanko me taas ikään kuin, okei okay, me ei kerrota sitä, silloin me ohjataan se yleisö, jota tämä asia kuitenkin kiinnostaa, niin etsimään sitä sitten jostain muualta, jossa ehkä on... Sitten vielä paljon enemmän niitä yksityiskohtia, kuin mitä me koskaan kerrottaisiin. Silloin voi olla parempi, että me vastataan siihen ilmeiseen tiedon tarpeeseen siinä. Ja ihminen saa riittävät tiedot, eikä sitten harhaudu etsimään sitä jostain muualta. Media ei ole enää portinvartija. Se on jo useamman vuosikymmenen taakse jäänyt tosiasia, Ja me voidaan kuvitella, että me oltaisiin se, joka päättäisi pelkästään, mitä ihmiset saa tietää. Itsemurha voi joskus siihen voi liittyä monenlaisia tapahtumaketjuja ja ne, se niin muu, mitä siinä tapahtuu, voi tosiaan olla vaikuttanut moniin muihin ihmisiin tai olla tyypillinen on, on sitten vaikkapa nämä perhesurmat, joissa tapahtuu itsemurha, mutta sen lisäksi myös muita ihmishenkiä menetetään ja niin me, meidän täytyy kyllä katsoa sitä, että on niin oikea, yhteiskunnallisesti oikeutettu, että se täytyy kertoa, että tällaista on tapahtunut myös muille. Me voimme katsoa sitä pelkästään itsemurhan kannalta. Ja Ero tätä, että jos on joku yhteiskunnallinen ongelma, jos on joku paikka, jossa on liian helppo tehdä itsemurha, tästä ei estämään tai on jollain tavalla liian vaikea saada apua, tiedetään, että joku on hakenut apua tai muuta, niin nämä kaikki perusteet. Ne on meidän perustyötä. Meidän täytyy tuoda tällaiset asiat keskusteluun, jotta ne asiat, niihin asioihin syntyy painetta, että ne myös ratkaistaan. Mutta silloin on myös juuri arvokasta, että me silloinkin osataan pysähtyä miettimään, että okei, meidän täytyy kirjoittaa tästä, mutta miten me tästä kirjoitetaan. Varmaan tämä digitaalinen tiedonvälitys on muuttanut ja tehnyt vähän vaikeammaksi ja vähän epätasaisemmaksi tämän suomalaisen uutisoinnin juuri sen takia, että nyt, nyt se tieto leviää jotain kautta. Ja se voi olla, että, että toimittaja, joka puhuessaan poliisin kanssa ja kuullessaan, että se, se kolari oli itsemurha ja siinä kohtaa noudattaa suurta pidettäväisyyttä, niin ei tuo ajattelemaan sitä asiaa samalla lailla, kun se juttu on valmiiksi jo jossain ulkomaisessa lähteessä, josta se juttu sitten käännetään tai toimitetaan ja sen takia on tärkeää, että muistetaan siitä, että se, että se, on jossain, niin edelleen me tarvitaan se oma harkinta. Ja se voi olla, että ne on myös osittain eri toimittajia, että tavallaan siellä meidän omissa prosesseissa joillekin toimittajille syntyy tottumus siihen, että okei näitä ja näitä asioita mä harkitsen, mutta sitten taas vaikkapa vihde-uutisia seuraaville toimittajille se ei ole yhtä lailla mielessä ja silloin sitten ehkä joudutaan sellaisiin tilanteisiin, joita niin tavallaan ei ei tulla vaan niin ajatelleeksi, vaikka jossain toisessa, toisessa pöytäryhmässä istuva toimittaja, kollega olisi sitä pohtinut eri lailla. Tämä on, tämä on olennaista, että vaikka siitä kerrotaan, niin ei kaikkea tarvitse kertoa. Ja mitkä yksityiskohdat on merkitseviä, ei ole helppoina. He voivat upata ihan loputtomiin. Me käytimme aika paljon aikaa nyt Kuopion kouluhyökkäyksen, jossa tekijä ei kuollut, vaikka pyrki siihen. Niin sen, sen uutisointiin, miten meidän kuuluu uutisoida sitä oikeudenkäynnistä esitutkinta-aineistosta, kun materiaalia on aivan todella paljon, kiinnostusta on todella paljon, me tehdään runsaasti. Siellä on satoja ja tuhansia yksityiskohtia, joissa me tehdään niitä valintoja. Ja se ei ole helppoa. Loppupeleissä mehän ei tiedetä, ei me journalisteina oikeasti tiedetä, mutta silloin tällaiset tutkimustulokset, joita tässä on esitelty, nyt niin tietysti antaa meille jo viittaa siitä, että me ehkä voidaan vaikuttaa. Meillä on varmaan oppimista näissä, ikään kuin, että me ei aina vaan mietittäisi sitä, että saako tämän kertoa vai ei, vaan me mietittäisi myös sitä, että mitä meidän kannattaa kertoa, vähän niin kuin out of the box-tyyppisesti. Ja mun mielestä tämä on myös hyvä aloite, tämä, että, että laitetaan yhteystiedot, me me nyt tehty sitä tämän vuoden aikana. En, en osaa sanoa, että tuskin jokaisessa uutisessa, joka liittyy itsemurhiin, mutta aika monissa. Ja en mä usko, että vaikka, siihen, vaikka se ei ole Suomessa niin paljon ollut tapana, niin mä en usko se, että se jutun lopussa lukee niitä puhenumeroita, että se ketään häiritsee. Itse tietysti aina myös miettii, että tavoittaako ne sitten sieltä ne oikeat ihmiset ja onko sellaisia tapoja, että esimerkiksi lehdessä on tietysti helppo ajatella, että siihen taidetaan tämmöinen perinteinen faktalaatikko viereen. Mutta mitkä ne oikeat kerronnan keinot sitten on niin, että se ihminen, joka lukee sitä ja joka oikeasti pitäisi saada tarttumaan puhelimeen, niin auttaako se. Ja Kyllä näiden edes tuntee tietyn tavalla avottomuutta, mehän voidaan nyt sitten noudattaa sitä listaa ja laittaa se puheenumero. Ja sitten sitä jää miettimään, että et, et soittaako joku. Toivottavasti joku soittaa. Miten me voitaisiin tehdä se vielä paremmin? Meidän täytyy oppia näitä valintoja, joita äsken kuvasin, näissä erilaisissa itsemurhiin liittyvissä tilanteissa tai itsetuhosuuteen liittyvissä tilanteissa. Ja myös se, että mitä me sitten ajateltaisiin näitä omaisten tarpeita, ja minusta on tosi tärkeää, että meillä on mahdollisuus tässä seminaarissa kuulla myös siitä, koska itse olen vuosien varrella tosi, tosi paljon miettinyt sitä, että onko se äärimmäinen pidättävyys sitten kuitenkaan hyvä asia, koska me tiedetään, tai niin meillä on käsitys meidän alalla, että on tärkeää, että yhteiskunnallisista asioista keskustellaan, että ihmisille tuodaan samaistumiskohteita, ymmärrys siitä, että he eivät ole ainoita, jotka ovat kohdanneet elämässä, Yhden tai toisen kriisin. Elämäkriisiä voi olla monenlaisia sairauksia tai tarollisia huolia tai omaisen menettäminen itsemurhassa. Ja jos me ollaan niin äärimmäisen pidettyviä näistä asioista kirjoittamisessa, niin jätetäänkö me sitten myös niin tästä kärsineitä ihmisiä liian yksin? Hylätäänkö me heidät? Osataanko me tehdä sen jollain sellaisella tavalla, että se voisi olla niin kuin avuksia tueksi niissä omissa elämäkriiseissä vai tehdäänkö me sellaisella tavalla, enemmän haittaa? Enää ole ja on helppoja kysymyksiä. Meillä yleensä sitten kuitenkin me tehdään näitä ratkaisuja niin kuin minuuteissa tai parhaimmillaan me pohditaan ehkä yhtä uutista 15 minuuttia tai niin kuin sitä pidempi aika yhdelle uutiselle ne vaatii jo, että sitten on aika iso uutistapahtuma, että me voidaan kokoontua yhteen miettiä näitä. Ja kun mä sain tämän pyynnön tulla tänne puhumaan ja otsikkona, että mitä hyvää tästä on seurannut, niin veti nöyräksi nöyräksi. Kiitos. Kiitos siitä Pialle, että meidän työtä on arvostettu ja on huomattu, että näistä rankista, rankoista asioista uutisoimalla voi seurata jotakin hyvää. Mä en aio olla mikään mallioppilas, me varmasti ei olla tehty kaikkia asioita oikein. Meillä on ollut paljon oppimista, meillä on edelleen oppimista ja varmasti on tehty asioita väärinkin, mutta mä ajattelin olla rehellinen. Mä tuon teille kaiken sen, mitä me tehtiin, ja toivon, että annatte sitten palautetta, että honnistuttinko me jossakin, ja yritin ihan oikeasti myös löytää puolueettomasti näitä hyviä asioita, mitä sitten uutisoinnista on seurannut. Laitan tälle otsikon koskettavaa totuutta, koska sehän se meidän tehtävä on siellä, etsiä näitä totuuksia, ja kiitos edeltäjille komppasitte tosi hyvin, että miksi me tätä työtä tehdään. Ja nyt lähdetään katsomaan, että ihan sinne ruohonjuuritasolle, että mitä me ollaan siellä tehty. No mitä hyvää tässä vaiheessa median toiminta on tuonut sille paikkakunnalle, niin se nimenomaan se oikean tiedon jakaminen. Pystyttiin verkkolehden avulla nopeasti reagoimaan siihen, että tämä tieto paikkakunnan yhteistä suru- ja keskusteluillasta on niin kuin nyt mahdollistettu ja sinne voi mennä osallistumaan. Me pystyttiin katkomaan huhuja nimenomaan paikallislehden luotettavuuden avulla, koska huhut oli ihan valtasat tästäkin tapauksesta. Ja koska Lehtihän on paikkakunnalla aina tällainen kuuntelija, korva, jolle lukijat voivat soittaa ja purkaa tuntemuksiaan, niin kyllä voin sanoa, että puheluita tuli. Ja itkeviä kuntalaisia ihan avoimesti kertovat siitä, että kuinka se paha olo tulee sinne ihan koteihin. Mutta sitten me lähtenä totta kai muistetaan se, että meidän rooli on nostaa esille näitä asioita ja keskusteluttaa tästä asiasta. Tässä on se juttu, mikä tuota niin, tavallaan teki kipiää kaikille. Tämä oli siis sen uutisaukiama sen keskusteluilla jälkeen, jossa oli tämä poliisi ja siellä nousi esille että nämä paikkakunnan huumeet, että ne ovat arkipäivää monelle. Tässä tämän aukiomaan alla on juuri ne jutut sitten siitä, kuinka surua käsitellään, lasten ja surevien ihmisten kohtaamisen ohjeistusta sitten täällä, ja tuolla on poliisin kommentti tuolla, tuolla sitten. No, mitä hyvää paikallisille olemassa olemassaolosta tässä vaiheessa. Edelleenkin tiedon jakamisen merkitys korostui, me se kanava, joka jakoi sitä oikeaa tietoa näistä surun purkupaikoista, me se kanava, johon tätä asiaa pystyttiin yhdessä purkamaan. Me pyrittiin tukemaan että askel eteenpäin tästä surusta, että miten me tästä selvitään. Annetaan asiantuntijoiden avulla neuvoja koteihin näille vanhemmille ja lasten ja nuorten läheisille, miten tätä asiaa käsitellään. Me saatiin siitä kiitosta, että me rohkeasti lähdettiin herättämään tätä keskustelua. Me olimme eräänlainen toivon ja se eteenpäin menemisen meininki, että kyllä tästäkin selvitään, niin se yhteisöllisyyden niinku nostattaja. Laitan tuohon sulkuisin tämmöisen, mikä me jätettiin tekemättä. Eli meillä oli ajatuksena yläkouluilla ja lukioikäisten nuorten kanssa antaa heille mahdollisuus kirjoittaa niitä pahanolon tuntemuksia ylös. Ja, ja jos heille olisi se passannut, niin olisivat myös sitten niin antaneet ne meille lehteen julkaistavaksi. Mutta tämä oli sellainen kohta, mikä oli ehkä liika herkkä myös niin kuin vielä toteuttaa. Me saatiin siitä niin paljon, ennen kuin se kerkesi, että jos käytäntöön, niin niin paljon sitten palautetta myös toisinpäin, että ette oikeasti aio niiltä nuorilta niitä kirjoituksia julkaista, että jos he surussansa niitä kirjoittaa, niin miltä niistä tuntuu sitten vuosien päästä. Niin tuo me jätettiin tekemättä, mutta koko ajan pysyttiin faktoissa. Verkkokeskustelu tosiaan suljettiin, koska se sevy muuttui niin mahdottomaksi, Milloin syytettiin uhria, milloin perhettä, milloin nuorisotyötä, milloin kaupunkia meni todella henkilökohtaisuuksiin. No, lehti oli tässä tapauksessa nyt eräänlainen totuuden paljastaja yhdessä mahdollisessa syyssä, eli tämä päihteiden ongelma tällä paikkakunnalla, josta lopputuloksena tuli avoin kysymys, voivatko paikkakunnan nuoret todella huonosti. Ja nyt tämä viimeinen kohta näiden seitsemän vuoden jälkeen, kun mä keräsin, että onko meidän uutisoinnista ja tästä tullut jotakin hyvää nimenomaan sinne kohderyhmään, sinne nuorille, niin tämä lista on tosi pitkä. Ja mä tiedän, että jos nytkin Oulesten sosiaalipuolen henkilöt linjoilta kuuntelee, niin tästä puuttuu ihan varmasti paljon. Niin paljon olette tehnyt hyvää meidän nuorten eteen. Ja ihan muutaman esimerkit, mitä nostan tähän, niin paikkakunnalle perustettiin 6B-ryhmä, joka on tällainen päihdekasvatus työryhmä jo alakouluikäisille, moniammatillinen työryhmä nuorten ja aikuisten hyvinvoinnin edistämiseksi, kriisityöryhmä syntyy, jelppiverkko, joka on tällainen sen on valtakunnallista etsivä toimintaa, tiedätte. varmasti sitä eri paikkakunnilla, niin meillä se on tosi hyvästi toiminnassa. Kouluterveyskyselyn tuloksia seurataan ja reagoidaan niihin tosi hyvin ja tehostettiin sitä seurantaa niin kuin siinä. Koulupsyykkari aloitti, eli koululle meni Psykologi, joka on siellä osan työpäivistä tavattavissa. valtuustojen kautta nuorten ääni kuuluville. Perheiden hyvinvointia edistävää työtä alettiin tehdä. Päättäjien myötämielisyys nuorten asioiden edistämiseksi kasvo. Ja nyt uusimpana, mikä on ihan nyt näinä päivinä siellä nousemassa pystyyn, niin tällainen alueellinen sosiaalipäivystys, jonka pääpaikka tulee sitten oulaisiin. Ja tässä on sitten heti Huhtikuulla muutama sellainen juttu, mikä niin valtuutetut nostivat esille. Nämä ovat lehtikopioita meidän niin tosiaan Vajassa kuukaudessa alettiin niin toivoa ohjelman läpikäyntiä ja keskustelua koulukuraattoreista ja psykologeista. Ja näin.